Varför rödlistar vi arter? I grunden är det för att utvärdera tillståndet för Sveriges arter. Rödlistan kan sedan användas av myndigheter och andra som underlag för prioriteringar inom naturvården och för att följa upp de svenska miljömålen. Till exempel målet ett rikt växt- och djurliv, som bland annat innebär att vi åtagit oss att bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt för nuvarande och framtida generationer.